Välkommen! Eh, I den här filmen ska vi prata lite mer om hur du bygger upp eh, din professionsvetenskapliga artikel. Och jag heter Karin Stolpe. Och jag heter Gunnar Höst. Och vi ska börja med att prata lite grann om eh, huvudbudskapet. Eh, och vikten av att välja ut ett huvudbudskap Det är nämligen så att i en professionsvetenskaplig artikel så är det viktigt att hela texten handlar om samma sak. Det är också viktigt att fånga läsaren direkt så att de vill läsa vidare i texten. Och det gör man till exempel genom att presentera poängen, huvudbudskapet, väldigt tidigt i texten. Det ska komma ganska direkt, man kan gå rakt på sakfrågan och försöka att inte linda in det för mycket. Det behövs såklart bakgrund och lite förklaringar och sånt där men det kan komma lite senare i texten. När man utgår ifrån en traditionell vetenskaplig artikel då brukar man oftast Berätta om bakgrunden och eh, metoden och så vidare och bygga upp för eh, det som är huvudbudskapet. Så allting annat kommer först och sen på slutet så kommer det som är själva poängen. Så därmed så blir den professionsvetenskapliga artikeln väldigt mycket av en tankevända. För här ska verkligen huvudpoängen eh, komma allra först. I det här innebär då att bakgrunden får en lite annan roll än vad den brukar ha i vetenskapliga och andra akademiska texter. I en professionsvetenskaplig text så har bakgrunden mer rollen av att sätta in budskapet i ett, i ett större sammanhang. Medan det i en traditionell vetenskaplig text är viktigt för att bygga upp inför själva budskapet. Och det här innebär också att metoden får en annan roll i den professionsvetenskapliga artikeln jämfört med i en vetenskaplig artikel. Metodens roll är framförallt att ge en, en transparens till artikeln, att läsaren ska kunna värdera det som sägs, de slutsatser som dras. Men istället för att ha ett separat metodavsnitt så jobbar man i den professionsvetenskapliga artikeln istället med att väva in metoddelar där de faktiskt behövs och där de gör nytta för att kunna förstå eh, de resultat som man vill presentera. Och i det här så ingår då också att undvika specifik terminologi som har med metoden att göra. Eh, ett sådant konkret exempel kan vara att prata om eh, lärares berättelser eller berättande om någonting snarare än att beskriva att man använt en narrativ metod. Det blir då tydligare för läsaren vad det faktiskt handlar om. Vi nämnde tidigare att det är viktigt att hela texten handlar om samma sak men man behöver naturligtvis presentera saker stegvis i texten. Så det är viktigt att tänka på att, att man gör det i en logisk följd och det blir också ett sätt att hålla kvar läsaren. Och när man tittar på texten som helhet så är det också viktigt att se att de olika stycken faktiskt hänger ihop så att det inte saknas tankeled utan att det finns en logisk struktur mellan de olika stycken. En annan viktig aspekt av texterna är hur man använder rubriker det ska finnas en huvudrubrik och den har flera olika funktioner. Till exempel så ska den väcka intresse och den ska locka till läsning. Så tanken är att man ska med huvudrubriken ska få läsaren att vilja läsa texten. Och då är det bra om den är tillräckligt informativ så att läsaren kan bedöma om det är en text som han eller hon vill läsa. Sen kan man jobba med underrubriker och tanken med dem är att de ska stötta läsningen. Så de ska ge en ledning till läsaren om vad stycket handlar om och det betyder att man behöver formulera dem så att de säger någonting om innehållet i stycket som kommer efteråt. De ska naturligtvis inte vara för långa men de behöver säga någonting om innehållet.